Azərbaycanlı model Səmra Hüseynova paylaşdığı video ilə diqqətləri üzərinə çəkə bilib. Tanınmış model hamamda çimərkən çəkilmiş videosunu sosial şəbəkədə paylaşıb. Qeyd edək ki, Səmra Miss Azərbaycan və Miss Eurovision yarışmalarının iştirakçısı olub və Aramızda Qalsın serialında çəkilib. Zaur Baxşəliyev, efrində test test təriflədiyi həkimlə bağlı qalmaq allara, elə öz efrində də üst örtülü cavab verib. Teleparcı bildirib ki, onlara müraciət edən xəstələrin sağlamlığı daha önəmlidir. Sözüm anlayanlaradır, xəstələr bizə müraciət edir və biz onları həkimlərə yönləndiririk. Biz kimi ki, burada mən sadəcə vasitə etkəm, bizə müraciət edən xəstələrin sağlamlığı bizim üçün vacibdir. Bura gələn bütün həkimlərimizin bizə müraciət edən xəstələrə təmənnansız etdiyi malca və müayənələrlə bağlı sizə məlumat veririk. Vasitəçi olduğumuz üçün ancaq sizə baxın, filan həkim filan kəsə kömək etdi deyə göstərə bilərik. Bizə ancaq məsələnin bu tərəfi maraqlıdır deyə o bildirib. Tanınmış Azərbaycanlı model Nürü Dəliyeva yenidən kamera önünə keçib. Belə ki, model məhşur Ukrayna kişi jurnalı XXL üçün fotosesiya etdirib. Hər zaman cəsarətli fotolar ilə gündəmə gələn Nürü Dəliyeva bu dəfə də ənənəsinə sadiq qalıb. O, jurnal üçün çılpaq halda fotolar çəkdirib. Model çılpaq halda kamera qarşına çıxmaqdan böyük sövq aldığını deyib. MÜZİK Sabik Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun Böyük Britaniya vətəndaşlığı alması haqqında xəbərlər təsdiqlənməkdədir. Gələn məlumatlara görə Anar Məmmədov bir neçə il öncə Böyük Britaniya vətəndaşlığı alıb, lakin bu haqqında məlumatları gizli saxlayıb. Sabik nazir oğlunun illər öncə atasının tələdiyi dövlət vəsaitlərini xariciyəki hesablara, bir çox Avropa dövlətləri ilə yanaşı Böyük Britaniyada mal müлкərlə transfer edib. Böyük Britanya o dövlətlərdəndir ki, pulu verib vətəndaşlığını ala bilirsən. Anar Məmmədovun Britaniya vətəndaşlığı alınmaz xəbərləri 2-3 il əvvəldən yayılmağa başlayıb. Bunu nəzərə alsaq, belə ehtimal etmək olar ki, Nazir oğlun manat ekvalentində təxminən 25 milyon xaricləməklə 3 ilə Böyük Britaniya vətəndaşlığı alıb. Həmin vaxt deputat olan M.C.L. Tom Məmmədov bu məlumatları münasibət bildirərkən, bütövlüyü də Qardaş oğlunun xarici vətəndaşlığı alınmasını təqsib etməmişdi.